Поділиться пропорцією та способом приготування для нормальної цементно-вапняної штукатурки на основі гашеного вапня. Дивіться, Мерія, ми закуповуємо готовий вапняний розчин на заводі. Тобто він приїжджає, ми робимо із дощок ємність.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 Але все одно по місії треба ще трошки буде підкоригувати це.